Mamo vitu mtazamaji wa Globo TV ni wakati mwingine tena kwenda kupongeza wote ambao tuna patanafasi kwenda kukamilisha mwezi wa nane 8 wa 2018. Kuna mengi ambayo tumeona mazuri na mabaya lakini kuna watu wamefanya vizuri na stahili kupongezwa. Tutarumfahamumu msani bora ambayo amefanya vizuri kwa mwaka wa na kukutana na maoni ya watazamaji wa Global TV. Ndio hivi tenda mtaani kuasikiliza wote ambao wamefuatilia mziki wa bongofeva Flava na kuwafuatilia wasanii wetu kuangalia ni wakina nani ambao watapewa nafasi zaidi ya kuonekana kwa sababu wamefanya vizuri katika mwezi huu. Mimi na zile baba ziko mkubwa wa Vodacom ambao anakuambia ya jeo yanafurahisha kubonyeza alama ya nyota 149 nyota 01 alama ya reli utapata vifurushi ambapo vitakufresha niko na best yangu ambaye wiki ya leo ananogesha hiki kijwe cha kwenda kuwa tafuta ah, wakali mwezi huu mwezi hizi yeah kwa majina naitwa daniel jina la sanaa adam ah um, sanaa lakini minapendelea kusema kama kundi la muziki ninalo likubali katika mwezi huu wa nane, ni the Mafic na ngoma yao ya sheba Kipi ambacho unakipenda kwenye ngoma ya Sheba? Zaidi napenda jinsi ambavyo wametengeneza mashairi yao kwenye ngoma ya Sheba. Actually si kwa mfumo ule ambao tumeouzoea, wamejaribu kutengeneza kwa mfumo wa kisasa zaidi. Wako vizuri na wakubali. Kwa hiyo kwa mwezi wa nane, wewe bora kwako kwa ni nani? Mafik. Mafiki. Yeah. Thank you. Asante. Yabana, mimi netu Sauli, ni mwandishi wa habari kutoka hapa Arusha. Mimi msanii wangu bora kwa mwezi huu wa ni Roma pamoja na Stamina nikimaanisha kwamba uh, Rostam kwa maana kwamba ha, ni hawa wasanii wawili ambao wameimba ule wimbo wa parapanda na huu wimbo mpaka sasa unafanya vizuri licha ya kwamba kuna wasanii wengine kwa kipindi hiki wametoa nyimbo nyingine na nini lakini bado hawajakuta kiwango kile ambacho wamefanya uh, kina Rostam lakini ingeweza nikazungumza sababu hizo za msingi kwa maana kwamba mziki wao unaelezea uhalisia wa maisha jinsi yalivyo. Okay, jina naitwa Lawrence Mari, designer and artist Cuba, BM na artist kubwa kwa Star. Bana shughuli hapa kwa mfano design logo na ku brand mbalimbali okay, msani wa wa nane, nane, kwa sanaa. Okay, msanii bora wa mwezi wa 8, 2018 kwako ni nani? Msanii bora mwezi wa 8 Watu wengi wametoa nyimbo nyingi lakini tunazungumzia sana sana Rostam hawa. Wametoa piece nzuri sana. Sisi sana hichi kikundi cha Rostam, Roman na Stafin. Nimeelewa sana yimbo yao moja inaitwa Parapanda. Parapanda. Eh baba Dingile sana isi. Toyokuwa mwezi uwa 8 unaweza kusema kwa banda wasanii ambao unaona wanafanya vizuri zaidi sio? Kwa ha, hey, Kwa hai hai, ya kwamba ile nimeielewa ba ile ndio ima yanatokea Msanii yeah. wangu bora au msanii wangu bora naweza nitakutaje hmm. moja mkeni sana cha Frost ambao kwa katika mwezi huu wametoa wimbo wao Parapanda. Nafikiri ndio wimbo sana mwezi huu kuliko kwenye wengine nyimbo nyingine yote. Kwenye Parapanda kipi ambacho umekipenda? Ah, kwenye Parapanda nimependa ubunifu ambao wametumia na namna wa kusika ni walio walio watumia. Wali okay, thank you. Majina mimi naitwa Kelvin Gaspar. Yeah. Nini wewe? Mbona mmoja wana? Nasania deni kutia ni sana vizuri. ngoma moja mbosso Na nini? kafanya ni kitu amazing sana. kama mbosso angelea kufanya kitu kama kile ile. ngoma ni sana kwa ya mboso uliyotaja ni kipi ambacho umekipenda mle kwanza video yeah, video kaitaendea the... na mabibi walikuwa kwenye ile video ni hatari sana. Unipitia vifaa. Aya bana, thank you. Haina mbaya. Naitwa Tumaini Sauka aka Sauka Pwai, we na building na house ni presenter ama mtangazaji pia wa Arusha One Radio. Na kwa mwezi huu mwezi huu anane bana. Mimi naona msanii mbaye ni ni mkale au mimi nimemuelewa sana ni Mboso kwa sababu show pia ambazo amepiga Uh, kazi ambazo wameziachia watu wamempa attention gani wamempokea vipi kwa sababu tukiangalia Yemboso wa kuwepo wasafi bila wasafi wamemchukua na attention ambayo amempa show ambazo tayari ameshazipiga mpaka sasa hivi ni ni show nyingi hata ukiangalia mapokezi ya show ambazo anazipiga kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona Mboso bana ni msanii ambaye mimi namkubali sana kwa mwezi huu anani Amineita um, Chabi originally Esther lakini kwa mwezi huu hapa wasanii mbao mimi naona wamefanya vizuri. Naweza nikasema wa kwanza ni Van pamoja na jukes kutokana na vitu ambavyo wanafanya katika kusapoti support muziki, Alafu kama show ambazo wamezifanya zile za In Love and Money, wamefanya vizuri, na wasaidie ku mziki Lakini pia uh, mwingine naweza nikasema ni Rayvan kutoka WCB, naye vizuri. Na mwingine ni Baua Samantha Ben Paul na wimbo uh, Amina. Okay, kwa well, hiyo the basic kati ya hao wote wewe kwa kuni nani kwa mwezi wa nani. Say some damn jokes. Okay, thank you. Okay. Ah wasani ni wengi hapa bongo biangalia gini. Ni wa walioni kosha na wili ambaye ni roster. Na jalala alikuwa anasoma. Na jalala alikuwa. Waamenikosha kwetu kuna huyu, mbona hizo barabara huyu ni ngoma na mwaka sio mwaka. Na kama nimekosha. Na mwaka kabisa. Kwa sababu hiyo ngoma kiangalia kama kama ameniani amenikosha ndii mwalimu kuna nini sio leo mpaka kisanga akisema sio tsanga mpaka kibani na bodanga kwa hiyo mimi nimeona leo mashahiri hapo bomba kinyanya naita polling team na zaka sema kwamba wasanii waliofanya vizuri katika mosi huu wa ni Stamina na Roma kwa ngoma yao inaitwa parapanda ni kweli ngoma hiyo inafurahisha sana hata ukisikiliza ni kuna vitu ambavyo vinaweza vikakushawishi ukasikiliza kwa sababu kwanza inafundisha alafu ina vyoho vizuri katika nimbo hiyo kwa sababu nyimbo yenyewe kwanza ina ubora alafu vitu ambavyo anaviipa katika nyimbo hiyo ni vitu vya muhimu sana. Reaction. Asante sana Vodacom ambao wamesimamia mchongo mzima kuanzia mwanzo wao ametupa nafasi sisi kwenda kufanya mahojiano kumtana. mtani lakini Vodacom anakuambia ya jeu unafurahisha na kwa kupitia nyote niyo 149 kwenye simu yako alafu unaweka 01 leli utapata vifurushi ambavyo vitatimiza haja ya yako na kukufurahisha kweli kweli. Tumeona na kuatembelea watazamaji kumi wa Globo TV ambao wao wametoa maoni yao ni nani ambaye ndo msanii bora kwa mwezi wa 8 2018. Wasanii watazamaji wanne wamesema kwamba uh, mboso, ni bora zaidi akiwa anakula 2, Vanessa Mdee anafuatia akiwa anakula 1 na The Mathix wakiwa na kula moja, hiyo wanaobakia ni roster wao wamechukua kura zote sita kuumaanisha kwa, kwa kwamba wao kwa siku ya leo ndio washindi wana pata nafasi ya kuwa kundi au wasanii ambao wamefanya vizuri sana kwa mwaka huu 2018 hasa mwezi na wa nane na watazamaji wa Globo TV wamewachagua wao na kuona kwamba wao ndio bora tuwapongeze sana kwa jimbo yao hio hapa na kufanya vizuri sana na waendelee kuongeza juhudi kwa sababu hii inaita changamoto kwa wasanii wengine kufanya vizuri zaidi wakijua kwamba kuna Tanzania nyuma yao wanaowatazama na kuzifuatilia kazi zao vizuri sana. Mimi niwashukuru wote ambao walikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wewe pia unaweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao, ambao watakatoa wa maoni yako kupitia akaunti yetu baada like ya kusubscribe na like alafu chini pale unaandika ni nani kwa kwa msanii bora kwa mwaka huu kwa mwezi huu na Kama ni Rostam pia unaweza ukasema hapo chini au kama ni wengine pia unaweza kaandika chochote na maoni yako pia yatakuwa ni same kati ya maoni ya watazamaji wa Global TV. Mimi ni anaisha Columbus, Lebavas, mjeshi inseko na dhiki lakini na nyota ya kutazamana wewe kupitia Global TV. Niele dishid kwa manangu saizi. Unafaa nini? Apa, apa, mse, yes, yes, yes. No. kibaka. Ah, apana, Nani Weni ni kibaka? Apana, Jambo za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali zaitel gado na Tecnofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure, kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.